السلام عليكم مرحبا بكم في قناه دي دوسان هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم واحد الحلقه على كيفاش نكثروا الحليب يعني شنو الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكثروا الحليب في لـ لـ الام اللي عاد ولدت ام ديال الارانب اللي عاد ولدت كما كتشوفوا معايا هادو واحد جوج نتوات هما هاد هادو الجهات تقريبا غير ديال النتوات هي الطريقه اللي كندير انايا طريقه خاصه اللي كنديرها باش يك... نكثروا الحليب للامهات يعني آه يلا تكون ولدت ل... ل... ل... الارنبه شنو غاتهموا ل... ل... ل... ل... الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكثروا لها الحليب يعني هذه كنهضر في... في... في... في اليوم الاول والثاني والثالث لان في ديك المرحله اللي كتكون كيكون الصغار في, في مرحله خطر وخاصة ترضعهم يعني خص الحليب يكون عندها في الحلمات ديالها بوفرة وقداش المكان عندها الحليب في الحلمات ديالها بوفرة كت الصحه ديال الصغار كتكون مزيانه وتهمن كيكبروا كيكبروا بواحد الطريقه مزيانه وانتم كتحسوا بالتغذيه ديالهم سهله ما كيعذبوكومش ما كيخرجش تفاوت في الاطوال كلهم كيحلوا عينيهم في نفس الوقت المهم انتم غادي تلاحظوا هذه القضيه بالنسبه للاطعمه اللي غتعطيوهم والاطعمه سهله سهله سهله كانوا كيديروها جدودنا هذا هذه الطريقه هذه كانوا كيديروها جدودنا اه شحال من واحد يقول لا غادي ندير السيكاليم ديال الحليب السيكاليم ديال الحليب اه انا راني درت عليه الحلقات اه راه دار المشكل يعني شحال مخطره هضرت على هذا الموضوع راه دار المشكل للناس إيه إنه وش واش هما دايرين فيه شي, شي حاجه اللي اللي ولات اللي اللي اللي اللي كتضر الصغار المهم حنايا هاد ماشي هو موضوعنا موضوعنا ديال هاد النهار وهو اسمو نديرو النهار الاول والثاني والثالث ولما لا تاسيمه الاولى يعني نتمشاو عليهم بواحد النظام غذائي هي الطرق سهله اول حاجه وهي معلقه ديال العسل واخا تكون عاديه انا ماشي يعني ما كنكلفش على عباد الله و واخا تكون عاديه العسل الرخيص رخيص الثمن تشدوها وديروها لها مع الماء هذه طريقه كانوا كيديروها جدودنا واحد يعني حنه جده هي اللي كانت كدير هذه الطريقه و كانت لي كيفاش كدير في الايام الاولى باش تدير الحليب الانثى ديال الانانيب كدير معلقه ديال العسل في الماء ثاني حاجه الاقامه الاقامه اللي, اللي, اللي كتشيط عليكم ديال ديال اتاي عصروها واحد شويه وديروها فواحد الطاسه واعطيها تاكل والنخاله النخاله هي رخيصه في الثمن غير واحد شويه كديروا كد... كد عليها شويه ديال الماء غير ايه شويه ديال الماء يعني ما كتبقاش ناشفه حتى للحد ماشي كتغرقوها بالماء ولكن غير كديروا واحد شويه ديال الماء في يديكم وكترونوا هذيك النخاله وكتعطيوها ت... تاكل كاين واحد النبته اخرى راني غير ما لقيتهاش راني وعدت كتبعت... وعدت واحد السيده ان في, في الكومونتير ان نجيبها راني باقي ما لقيتهاش سميتها انتفاف انتفاف للناس اللي اللي اللي اللي كيعرفوا الحوايج ديال ل, ل يعني ل, ل, ل, ل, ل, ل الفلاحه راه كاين واحد النبته كتكون تقريبا مشوكه ماشي مشوكه بزاف ولكن دايره بحال الشكل ديال الشوك وكتكون متفرعه هذيك راه حتى هي اذا كنت تلقيتوها راه ما نقولكمش كدير في في في في, في, في كتعطيهم واحد الحليب بغزاره كاع كتولي يعني الحلمات ديالها كيدفقوا بالحليب اذا هدو ثلاثة الحوايج بساطين، يعني العسل في الماء آه، ثاني حاجة، النخاله خالة مروونة شوية ديال دي الماء، من الأحسن يكون داك دافي أحسن من الأحسن وثالث حاجة هاد تفاف، حتى هو مزيان مية في المية آه، يعني الطرق بسيطة، ولقامة، إذا رحت هاد, هاد لقامة والعسل كلهم فيهم حلاوة هي الارنبه في الاول كتكون باغيه راه كتكون باغيه في الحقيقه ألا كتكون محتاجه للحلاوه الحلاوه كت... كتخليها أه كت... كت... كتعيد من الطاقه ديالها كترجع أه... درتو العسل كتحسوا بها أه... هي ماشي ل... شحال من واحد كياغط وكيدير لي فيتامين لي فيتامين ما... ما يصلحوش للانثى ل... ل... ل... اللي كترضع ما كيديرش الحليب من الاحسن ديروا غير حلاوه انا قلت لكم عسل او لقامه، لقامه ديال اتاي راه كتكون حتى هي حلوه لأنكم كتكونوا شربت منها اتاي، لقامه تاهي استعمل ما تعطيوهاش سارده، عصروها شويه بين يديكم وعطيوهالنا، والنخاله حتى هي معروفه، وهذا النبته اذا لقيتها ان شاء الله راني غادي نجيبها ونوريها لكم، سميتها التفاف، نبتة ديال التفاف، حتى هي مزيانه الصراحه انا جربتها مزيانه. إما تعطيها لها خضراء إما تعطيها لها والأخضر هو مزيان الألاني ابنك تكون الله ولدت غير ذوقوهم شي شوية من الأخضر ن نبات أخضر شوية شوية مو شوية واحد شوية وتعطيه لهم مراته هو مفيد ومفيد بزاف في ديك الفترة اذا إلي أعجبكم فيديو شاركوا معنا تقوموا على الجرس كي يصلككم الجديد ساندونا بزر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله